برناردو سيلفا وكره جول كره جول جول جول جول مانشستر سيتي جول البيرنيه هاتف يراوغ ممتاز يا زون جول جول جول جول جول ميغيل البيرون هدف التعادل كورا جول يا جول هذي جول هذي جول هذي جول كانو موزعين كانو موزعين جول كانو موزعين جول المارد بويكاسو النجم السابق اسباير سوتنهام لاتليتيكو مدريد انسقط جول تلك المشاهدة الكرام من دبراين عالية في جول! في جول! هو هو البوبر النرويجي ارلي جلاند يبيع بيا غوارديولا، ايه كورا جول! جول! برناردو سيلما! الماكينة المانشستراوية تعود إلى الدوران برناردو دي سيلفا الفنان حط لأرسنال واحد صفر في عند دقة ثانية قبل دقيقة كرة من لويس، السرعة أمام صاليبا، يحط الكرة داروين وجول! داروين نوناث يعادل الأرقام، داروين يعدل الأرقام يعدل في الدقيقة 31 تقريباً أو أكثر شوية 33 دقيقة لاعب، داروين نوناث يسجل أول أهدافه في القمة، ثاني أهدافه في البريمير ليج مارتينيلي مارتينيلي مارتينيلي مارتينيلي مارتينيلي والثاني متسكر! لا مش ممكن، مش ممكن الثاني، الثاني لأرسنال، لا عفوا، الوقت ما زال يسعف، الوقت منافسين كبار كيما تسبيرس وكيما ليفربول، ممكن والثاني، هدف التعادل من الديناميت، ما فماش ممكن الآن، لأنه فيرمينو والممكن طلب الكورة الهروب من قبضة الدفاع، استقبال الكورة، أرسنال وارسنان يقدموا <تصفيق> جول النفاتة تمر النفاتة تنفس هنا في ستادليم رئيس ايطاليا اللي كانت هناك قدامك واحد سفر دوتنهام واحد سفر السويد الكورة يمشي اريكين القتالية الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني, الثاني. الثاني. الثاني. مرسول مش ممكن مش ممكن أي كورة من الجنون أي جنون في كرة إنجلترا أي هبلة من كرة الكرة الحمد لله في الجول يمشي جوندوجان جريتش جول. والهدف الأول السيتي قلت لكم سيعودون رغم ألمهم رغم مشكلهم رغم دفاعهم عن رودري رودري التعادل التعادل التعادل التعادل التعادل يعوضون يعوضون 2-0 انت, انت تسجل لي في دقيقه انا اسجل لك في ربع دقيقه بشيط العاريه حتى له محرز حتى له محرز حتى له محرز حتى له محرز رياض رياض رياض الصمت There's so many young centre are forced to do is an opportunity can you show you defensive quality no What a goal he's done it again Crescencio Somerville puts Leeds in front With again keeper under pressure Kane has it and Kane scores It's a brilliant finish by Kane. Leeds are arguing about a foul. Cooper putting it back towards the penalty area. Rodrigo! What a finish! Leeds back in front. Rodrigo gets his fourth goal in as many matches as eighth of the season. Breaks the tackle. Rodrigo, good Mass strike, great strike, leads in front again, massive moment, referees convinced it's not a foul, Tottenham players are absolutely seething, but take nothing away from the finish, we talked about the quality of that goal, good looking cross, defended, but three man there, and it's in the net again, Rodrigo Penta, we're having in North London. Velicewski has options, might go it alone. it's been again! Spurs lead 4-3. Corabras 4, Khatida he shot on التوزيعة توصل والتعادل ياتي التعادل لارسفال اتيا جول اي مباراة اي قمه اي ارسنال المدافع تدنجس المدافع على الحدود يا يونايتد 1 1 1 1 للنمر 1 التعادل مقبول مانشستر لمس كره خطيره خطيره والتسديده للهدف الثاني الهدف الثاني ساكا يدخل التاريخ ساكا مثل الرايح اوي بلون بيرج وتيري هونري يسجل في اليونايتد ثلاثه ماتشات ورا بعض كره اركس خطيره هادي يخرج رامزلي تعادل اه تعادل المانشستراوي يونايتد جول مارتينيز مارتي مارتي مارتي مارتي يضرب بارتي مارتي شعل البارتي نو جول نو بارتي ديال مانشستر اهم اهم الشياطين الحمر فين 2 مارتينيز، دام سينشينكو، سينشينكو يا رب، يوزع، خطيرة الثالث، الهدف الثالث، الهدف الثالث يا أرسنال، القاضية، القاضية، الضربة القاضية من الكنارس ثلاثه 3-2 هذا اللي يقلك عليهم